איך אנחנו סופרים את הפרחים? אז בחירה ראשונה זה שהם הולכים 1, 2, 3, הם לא סופרים את זה, הם מדלגים על זה, 4, 5, 6, ואז שוב מדלגים על זה, 7, 8, זה לא איך שסופרים פרחים, זה הייתי אומר 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז בחירה ראשונה, היא לא מסתדרת, זה לא בסדר. עכשיו השנים, בוא נראה. 1, 2, 3, 4, הם לא מדלגים על זה. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 שנראה טוב. אני לוחץ כאן לחיצה ימנית, את התשובה שלי. איך סופרים אכברים? בוא נראה. 1, 2, זה לא אכבר השלישי, זה אכבר השני. זה לא בסדר. בסדר, 1, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, זה נכון. אז הם דלגו כאן על המספר שניים, זה צריך להיות האחבר השני, לא השלישי. בסדר. בואו נמשיך. הקלד את המספרים החסרים, זה אומר, צריך לספור את פרת משה רבנו, ולהקליד את מה שחסר 1, פרד משה רבנו, 2, אז בואו נקליט פה 3, בואו נקליט כאן 4, נבדוק את התשובה, יופי, זה ממש כיף. בואו נספור את הפרחים, רשמו את המספר החסר, 1, כאן נרשום 2, ונבדוק, יופי, בואו נעשה אחד. איך סופרים פרחים? 아, ראינו אחד כזה לפני כמה שאלות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה נראה טוב, נסמן אותו. השני הוא בדיוק כמו פעם שעברה, דלגו כאן, בעצם נדלגו אותם uh, מקומות, אז אנחנו בוחרים את הראשון, ולאחר שנסיים, נלחץ על בדיקה.